Ano, máme oba řidičský průkaz. Ano. Mám řidičský průkaz. řidičský průkaz mám. A taky auto. Máš... A taky auto. Um, okay. Řidičský průkaz už mám. Mám řidičský průkaz i na auto, i na motorku. Máme, já jo. Já mám taky, no. Už jsem neřídil auto asi tak 10 let. Mm. Takže ten už je takový jako, trošku propadlý, prošlý.